Це подружжя Чегодаєвих. Микола та Тамара кажуть, поралися на городі, коли почався обстріл, тож довелося бігти додому. Виїжджати з рідного Степногірська не збираються. Згадують, на початку повномасштабної війни їздили до родичів у Запоріжжя, але швидко повернулися назад. Там, ще прилетіла ракета, та дом дала фундамент. А тут стріляють тільки снарядами. Ми ждемо перемоги, ми сподіваємося, ми ждемо, віримо, тому й садимо. To, що нам відку жити тут. Наш народ не зламний, ніколи не здались. Живе подружжя Тобі на шостому поверсі цієї влітку? багатоповерхівки. Кажуть, в будинку мало хто залишився. Микола згадує, цьогоріч 20 лютого в їхній будинок влучив снаряд. Вони дивом вціліли. той день розірвалася п'ять снарядів возле дому. Один попав у дім, а чотири возле дому. Один під фундамент. І от осколки з трьох снарядів залетели бы нам в дом, в квартиру, прямо в квартиру. Мы на кровати с женой лежали, смотрели телевизор. И так как шандарахнула металлопластиковую раму дребезги стекла, Двери на лоджию металлопластиковую в дребезги, вот. потолок ударили по стенам. Ми вибіжали в коридор і вже хотіли біжати сюди в підвал. І зі двері нас здогнали ще разково. Слава Богу, кашлятів, слава Богу, нікого не зацепили. Микола та Тамара розповідають, коли сильні обстріли ховаються в обладнаному підвалі. Там є все необхідне, зокрема, дві кімнати, запасні виходи та буржуйка. Бачите, у нас тут світло варить і нього і вночі. Ага. А як у нас фанатик. Бачите, ви дроба заготували. Ага, у вас тут вже і столи, і дрова, і лавки, все є. Так, і одіяло, і вода стоїть, і все. Були ми без світла тут сиділи, свічки пали, фонарі. Поки ж, каже Тамара, засаджують горот, аби було з чим святкувати перемогу. Маргарита Галіч, Максим Савчук, Суспільне новини Запоріжжя.